Salutare! Sunt Adina Veideanu și începând de astăzi, pentru următoarele două episoade am să-ți povestesc puțin despre conceptele biocomunicării. Unele din teoriile pe care se bazează în sunt teoria câmpului, teoria informației și teoria comunicării. Teoria câmpului spune că tot ce există în Univers are un câmp. Un câmp se definește ca fiind o sferă de influență. De exemplu, dacă ne gândim la un magnet, acesta are un câmp magnetic. Câmpul acesta magnetic reprezintă de fapt distanța de la magnet la care acesta are un efect. Totul are un câmp, nu neapărat magnetic, însă o sferă de influență de un anumit fel. Unele lucruri pot avea câmpuri imense, în timp ce altele câmpuri minuscule. Fiecare dintre noi avem un câmp, fiecare câmp are dimensiuni diferite și influențează lucruri diferite. Există un loc în Univers de fapt, acest loc e peste tot, unde aceste câmpuri se intersectează și locul acela se numește câmpul punctului zero. Așadar, în teorie, tu, eu și toată lumea suntem conectați la tot ce există, iar sfera mea de influență, câmpul meu, influențează Universul într-un mod cât se poate de real. Dacă eu îmi schimb postura energetică, adică poziția în câmp, Universul se va plia după acea schimbare și va genera o schimbare pretutindeni. Deci, atunci când Gandhi a spus să fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume, exact la asta s-a referit. Dacă vreau să schimb Universul, trebuie să mă schimb pe mine însă, pentru că Universul se va adapta schimbării mele. Așa cum spuneam, locul unde se intersectează toate câmpurile se numește câmpul punctului 0. Unul din motivele pentru care se numește așa este că în acel câmp totul se reduce la 0. Asta nu înseamnă că dacă adunăm totul, rezultatul obținut va fi zero. doar că vom obține echilibru perfect. Deci, dacă postura mea energetică se schimbă, Universul, pentru că este o ecuație a punctului 0, se ajustează astfel ca totul să rămână în echilibru și acesta este modul în care pot influența Universul doar prin faptul că mă schimb eu. Cum se aplică această teorie a câmpului, dar și celelalte în tehnologia Zaito? Îți explic săptămâna viitoare într-un nou episod. O săptămână superbă, îți doresc! Ai grijă de tine și de sănătatea ta!